Αν είσαι blogger, σίγουρα έχει αναρωτηθεί πώ μπορεί να βγάλει χρήματα με το blog σου. Αν δηλαδή το ιστολόγιο σου είναι κάτι που μπορεί να σου αποφέρει ικανοποιητικό εισόδημα. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε του 5 συν 1 πιο διαδεδομένου τρόπου με του οποίου οι bloggers κερδίζουν χρήματα. Και στο τέλο του βίντεο θα δούμε ποιοι από αυτού είναι οι πιο επικερδεί και με ποιον τρόπο μπορεί να βγάλει τα περισσότερα χρήματα από το blog σου. Για κάθε έναν από αυτού του τρόπου θα ακολουθήσει ξεχωριστό βίντεο με τι τις στρατηγικέ και τι μεθόδου που θα χρειαστεί να γνωρίζει για να μπορέσει να αξιοποιήσει του τρόπου αυτού. Α ξεκινήσουμε με τι διαφημίσει τη Google. Η Google, εκτό από μηχανή αναζήτηση και πολλά άλλα, διαθέτει και ένα διαφημιστικό δίκτυο, το Google AdSense, το οποίο μπορεί να ενεργοποιήσει στο ιστολόγιο σου ώστε να εμφανίζονται διαφημίσει τη Google μέσα σε αυτό. Για να βάλει διαφημίσει τη Google στο ιστολόγιο σου, η Google θα πρέπει πρώτα να εγκρίνει το περιεχόμενό σου, αλλά και τη δομή του ιστολογίου σου ώστε να αποφασίσει εάν θέλει ή όχι να προβάλλει τι διαφημίσεις της στο δικό σου ιστολόγιο. Οι διαφημίσεις της Google δεν είναι ένας τρόπος που προτείνω σε κάποιον που μόλις ξεκινάει το blogging γιατί για να πάρεις αυτή την έγκριση από την Google πρέπει να έχεις αρκετό περιεχόμενο, πλούσιο περιεχόμενο, πρωτότυπο περιεχόμενο, ποιοτικό περιεχόμενο με λίγα λόγια. Έχω μιλήσει για το πώ γράφουμε ποιοτικό περιεχόμενο σε αυτό εδώ το βίντεο. Πάμε τώρα στο δεύτερο τρόπο με τον οποίο μπορείς να βγάλεις χρήματα από το blog σου και αυτό είναι το affiliate marketing. Όταν μιλάμε για affiliate marketing αναφερόμαστε σε ένα affiliate δίκτυο ή αλλιώς affiliate network όπως η LinkWise για παράδειγμα που σου προτείνω να ξεκινήσεις να χρησιμοποιείς αν σε ενδιαφέρει το affiliate marketing που φέρνει σε επαφή τους διαφημιζόμενους με τους διαφημιστές. Έχουμε δηλαδή τα τρία δέλτα, δίκτυο, διαφημιζόμενοι Διαφημιστές. Πάμε να δούμε τι είναι το καθένα. Οι διαφημιζόμενοι είναι οι εταιρείες που έχουν την ανάγκη να διαφημίσουν, να προωθήσουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους ώστε να επιτύχουν πωλήσεις. Διαφημιστές ή αλλιώς affiliates είναι αυτοί που έχουν μία παρουσία online είτε αυτή αφορά τα social media είτε το YouTube είτε ένα ιστολόγιο όπου μπορούν να προβάλλουν, να προωθούν προϊόντα και υπηρεσίες των διαφημιζόμενων μέχρι Affiliate links και διαφημιστικών banners. Το δίκτυο τώρα, το affiliate δίκτυο, είναι ο διαμεσολαβητή ανάμεσα σε αυτού τους δύο. Στο affiliate marketing πληρωνόμαστε με προμήθεια, αναπόληση. Κάθε διαφημιζόμενος προσφέρει διαφορετικό ποσοστό προμήθειας. Όπως καταλαβαίνει, για να μπορέσεις να λάβει την προμήθειά σου, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τρόπο να εντοπίζεται και σε επισκέψει αλλά και ποιε πωλήσει έχει φέρει στο e-shop του διαφημιζόμενου. Το affiliate το marketing επίση μπορεί να λειτουργεί με pay per lead και με pay per click, αλλά αυτοί οι τρόποι δεν είναι τόσο διαδεδομένοι. Ο τρίτο τρόπο με τον οποίο οι bloggers κερδίζουν χρήματα είναι οι συνεργασίε με εταιρείε. Μπορούν όμω οι blogger να πάρουν χρήματα από τι εταιρείε πέραν από δωρεάν προϊόντα? Πριν σου απαντήσω, αν το βίντεο μέχρι τώρα σου φαίνεται χρήσιμο, κάνε ένα like για να μου το δείξει. Η απάντηση είναι ναι. Οι bloggers μπορούν να πάρουν χρήματα εκτό από δωρεάν προϊόντα. Και μάλιστα θα κάνω αναλυτικό βίντεο που θα σου εξηγώ πώ μπορεί να ζητήσει ικανοποιητική αμοιβή με χρήματα. Για να σε πληρώσει μία Εταιρεία. Πρέπει να ξέρει ποια είναι η αμοιβή σου και τι προσφέρει ως αντάλλαγμα για αυτή την αμοιβή. Πριν προχωρήσεις σε μια συνεργασία επιπληρωμή, πρέπει να ξέρεις πόσα θέλεις να ζητήσεις. Πώς αφήνω, πώς αφέ... Γι' αυτό τον λόγο σου προτείνω να διαβάσεις το άρθρο της Κατερίνας στο Edit Your Life Mag που σου εξηγεί πώς θα φτιάξεις τιμοκατάλογο των υπηρεσιών σου ως blogger. Ο επόμενος τρόπος που χρησιμοποιούν οι bloggers για να κερδίσουν χρήματα από το blog τους είναι η πώληση διαφημιστικού χώρου. Αυτό μοιάζει αρκετά με την προβολή των διαφημίσεων όπως και με το affiliate marketing με τη διαφορά ότι οι διαφημίσει τοποθετούνται σε απευθεία συνεννόηση με τον διαφημιζόμενο χωρί τη μεσολάβηση κάποιου affiliate δικτύου ή κάποιου διαφημιστικού δικτύου όπω το Google AdSense που είπαμε πριν. Οπότε μπορεί, ειδικά αν έχει πολλού επισκέπτε, να εκμεταλλευτείς την επισκεψιμότητά σου πουλώντα διαφημιστικό χώρο απευθεία στου διαφημιζόμενου. Ακόμη ένα τρόπο να κερδίσει χρήματα με το blog σου είναι οι δωρεέ από το κοινό σου. Δηλαδή η χρηματοδότησή σου απευθεία από το κοινό που σε παρακολουθεί. Για να μπορέσει όμως να αποδώσει η χρηματική υποστήριξη από του αναγνώστε σου απευθεία, πρέπει να έχει να προσφέρει κάτι ω αντάλλαγμα. Και όταν λέω αντάλλαγμα, εννοώ το περιεχόμενό σου να είναι αξιόλογο, να προσδίδει αξία για να θέλουν να σε στηρίξουν. Αυτό έχει διαδοθεί περισσότερο για του YouTubers με την ανάπτυξη του Patreon, τη πλατφόρμα δηλαδή που του επιτρέπει να ζητάνε χρηματοδότηση από το κοινό του. Παρόλο που το Patreon είναι πιο διαδεδομένο για YouTubers, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να Χρησιμοποιήσει και εσύ ω blogger για να ζητήσει χρηματοδότηση από το κοινό σου. Και μάλιστα το Patreon δεν είναι η μόνη πλατφόρμα που το προσφέρει αυτό. Εγώ, α πούμε, χρησιμοποιώ το Buy Me a Coffee, μια αντίστοιχη πλατφόρμα με το Patreon. Ο λόγο που προσωπικά προτιμώ το Buy Me a Coffee αντί του Patreon είναι γιατί μπορώ να προσφέρω αξία ακόμη και σε αυτού που δεν με υποστηρίζουν χρηματικά προσφέροντα δωρεάν e-books που έχουν σχέση με το blogging για το πώ μπορεί να ξεκινήσει, πώ μπορεί να διαλέξει όνομα για τον blog σου και πολλά άλλα. Μπορεί να τα τσεκάρει Δωρεάν σε αυτή τη διεύθυνση, αλλά και σε link που θα σου έχω αφήσει στην περιγραφή. Ξαναλέω, δεν χρειάζεται να στηρίξει οικονομικά για να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά τα e-books και τι checklists. Όσοι στηρίζουν οικονομικά έχουν και κάποια παραπάνω προνόμια. Πάμε τώρα στον τελευταίο τρόπο για να βγάλει χρήματα με τον blog σου και είναι η πώληση των δικών σου προϊόντων και υπηρεσιών. Μιλάμε δηλαδή πλέον για τη μετατροπή του blog σου σε μία μικρή online επιχείρηση. Όταν λέω πώληση προϊόντων δεν αναφέρομαι αποκλειστικά σε φυσικά προϊόντα, δηλαδή προϊόντα που συσκευάζεις και ταχυδρομείς στον αγοραστή. Μπορεί να γίνει και αυτό φυσικά, παραδείγματο χάρη να είσαι crafty DIY blogger, μπορεί να πουλήσει κοσμήματα, χειροτεχνίες. Αλλά μιλάω και για πώληση ψηφιακών προϊόντων όπως online σεμινάρια, online μαθήματα και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες. Πλέον έχει διαδοθεί πολύ περισσότερο το online shopping. Αλλά και το online learning. Οπότε μπορεί να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία για να πουλήσει τα δικά σου προϊόντα και υπηρεσίε χρησιμοποιώντα ω όχημα το blog σου. Τώρα, σου υποσχέθηκα ότι θα σου πω ποιο είναι ο πιο επικερδής τρόπο, δηλαδή ο τρόπο με τον οποίο μπορεί να κερδίσει περισσότερα χρήματα. Καταρχήν, να πούμε ότι δεν χρειάζεται να περιοριστεί σε έναν από αυτού του τρόπου. Μπορεί να επιλέξει ένα συνδυασμό των παραπάνω τρόπων για να αυξήσει το εισόδημά σου ω blogger. Ο πιο επικερδή τρόπο είναι αυτός στον οποίο δίνεις περισσότερη βαρύτητα. Πολλοί bloggers ας πούμε βιοπορίζονται αποκλειστικά από τις διαφημίσεις είτε Google, είτε άλλων διαφημιστικών δικτύων, είτε πουλώντα διαφημιστικό χώρο. Πολλοί άλλοι bloggers ε, βιοπορίζονται αποκλειστικά με affiliate marketing και brand deals. Σου τα λέω σε διάδες, γιατί συνήθως έτσι δουλεύουν καλύτερα. Ο πιο επικερδής λοιπόν τρόπο είναι αυτό στον οποίο αφιερώνεις περισσότερο χρόνο, ενέργεια και ψάξιμο για να τον χτίσει καλύτερα. Εξαρτάται το εισόδημά σου από την επισκεψιμότητά σου σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Δεν είναι απαραίτητο να έχει πολλέ επισκέψει για να βγάλει χρήματα με το blogging, είναι ένα παράγοντα που βοηθάει, αλλά αν δεν έχει πολλέ επισκέψει, μπορεί να προσπαθήσει να έχει στοχευμένο κοινό, ούτω ώστε και πάλι να μπορεί να κερδίσει χρήματα με το blogging. Εάν μπορεί να πετύχει και υψηλέ επισκέψει και στοχευμένο κοινό. Μιλάμε για το απόλυτο. Αν ωστόσο δυσκολεύεσαι να αποκτήσει περισσότερε επισκέψει μπορεί να κατεβάσει δωρεάν τον οδηγό SEO για bloggers που θα σε βοηθήσει να αποκτήσει περισσότερου επισκέπτε στο blog σου. Γράψε μου στα σχόλια ποιου από αυτού του τρόπου χρησιμοποιεί εσύ για να κερδίσει χρήματα από τον blog σου. Εάν έχει κάποιον άλλον τρόπο να μου προτείνει που δεν ανέφερα στο βίντεο. Και κάνε εγγραφή στο κανάλι και κλίκ στο καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποίηση όταν ανεβάζω νέα βίντεο. Τα επόμενα. Τα βίντεο θα έχουν και αυτά να κάνουν με το πώς βγάζουμε χρήματα με το blogging. Θα αναλύσω καθέναν από αυτούς τους τρόπους ξεχωριστά και είμαι σίγουρη ότι δεν θέλεις να τα χάσεις. Είμαι η Δέσποινα και μόλις παρακολούθησες ένα ακόμα επεισόδιο Edit Your Blog. Εφόσον έμεινες μέχρι εδώ μπορείς να ρίξεις μια μάτια και στα υπόλοιπα βίντεο που εμφανίζονται αυτή τη στιγμή στην οθόνη και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο.